Ai noroc și poți sunt te, ca bine pe la mine merit, și de-a lungul că aici e locul meu. Ai noroc și poți găsi te, bine pe la mine merit, și de-a lungul că aici e locul meu. Ai veri de aur, ca nu te redai, ce am eu, ce am eu, ce am eu, ce am am să rog să petrecem tăia Și i rame Hai la hai și-ai arăt Și-am care a putea Să să-ți uie cu tăie Mă roade și văd mine Parcă majele pe mine Să mă de bună zamă Parcă am fi făcut de-o mamă Mă uit roade și văd de pe mine de să mănânc de de am, am de bunem sam, parca fi făduf de o mam Haire le dai Ci te dune Hai dai Ce Hai La fel, las dar noi gândim În mine ne mai potrivim ce de la mână La fel, sunt împreună Dar noi gândim întâlnim În ni ne mai potrivim Hailele dantele dă-ne dai Cine s-a mână s-a adună Hailele dantele dă dai Și-o pensare și-o pe lună Hailele dantele dă dai Într-o mine păținem Hailele de dai Și ne vreau să petregem Hailele dantele dai Ha, ia mechiuită, tată, măi! E cu tomo poate să Cine-i seamănă, s-adonă Și cu și așa cu așa-i el Dai, cine mi-e slăbănețatune, hai, la revedantele, revedai, ce mi-e slăbănețatune, hai, la revedantele, revedai, pentru de pentru tine, de la revedantele, revedai, ce mi-e drag, ce mi-e drag, de mi